Слава Богу, брати і сестри. Я хотів би сьогодні прочитати з псалмів. Це 50-й псалом. Це псалом, який має 21 віршик. Тобто, є там різні переклади, по-різному вони рахуються. То те, що має 21 віршик. псалом. З третього вірша. І трохи пороздумувати над тим, що ми тут прочитаємо. «Помини мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя, творо зітре беззаконня мої. Тут автор, я думаю, що Давид, він просить Бога, щоб він помилував його з великої милості. Тобто він знає, що у Бога є велика милість, і він його просить, щоб він його помилував з цієї милості. Бо милість може бути обмежена, може бути менше, більше. Бог може дати більше милості, може менше. І Давид знає, що у Бога є багато милості, тому він каже: "Помилуй мене з великої милості". Він вибирає конкретно, з якої милості помилувати. З великого милесердя Твого, зітри беззаконня мої. Коли Бог прощає, він забуває наші прогріхи, наші гріхи, він закидає за, за спину, вже не згадує знову. То Давид просить Бога, щоб він його простив. І далі написано, четвертий вірш, багаторазово обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня мої я визнаю, і гріх мій переді мною невпинно». Тобто Давид, коли він вирішив, він визнає, що він це зробив. Він не скриває, він думає, може Бог не побачив, забув, чи може я заслужив Богу багато, що Бог мене і так простить, але він визнає свій, свій гріх і просить Бога, що він його простив. І шости віж проти тебе єдиного я згрішив, і перед очима твоїми вчинив я лукави. Тому справедливий ти у вироку своєму і у суді своєму бездоганний. Він підкреслює, що наш Бог, він суддя бездоганний, він по справедливості може дати людям по заслугам свої, їхнім, але він просить, щоб він його помилував. І сьомий вірш. Ось я в беззаконні зачати, і у гріху народила мене мати моя. Ось ти возлюбив істину в серці та у внутрішність мою, уявив мудрість свою. Десятий вірш. Дай почути мені радість і веселість, і зрадіють кістки мої потрошені тобою. Тут Він хоче радість отримати. Він каже, дай мені почути радість. Тобто люди, які зрішили, вони радість не мають. Але коли Бог прощає, до них приходить радість. І Давид просить у Бога, щоб він дав йому радість і веселість, щоб він, що він зрадів. Я це вибрав цей вірш, читати Псалом, саме і за радості. 11 вірш. «Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всіх беззаконня моїх зітри. Серце чисте сотворив мені, Боже, і дух твердий, у моєму внутрі віднови». Цей вірш, який більш популярний, серед, тих, серед інших віршів цього Псалму, він просить Бога «серце чисте». Коли серце чисте, воно, не, воно без гріхів, воно, воно очищене Богом. І дух твердий, у моєму внутрі віднови. Дух твердий, я так розумію, для того, щоб перемагати якісь спокуси, які можуть бути в нашому житті. Коли твердий дух, він, він не хитається, він міцний. І 13-й вірш – «Не відкинь мене від лиця Твого, та Духа Твого Святого не забери від мене». І 14-й вірш – знову про радість – «Поверни мені радість, спасіння Твого, і духом лагідним підтримай мене». Тут знову просить і Давид Бога, щоб він дав йому радість, спасіння. Це не просто радість, це радість в тому, що ми знаємо, що Він і ми будемо спасенні. І це дає нам радість. І духом лагідним підтримай мене. Він також просить, щоб дух його був лагідний. Коли дух лагідний, він, він інших не ображає, він думає, як би буде зробити якийсь мир, ситуацію якусь вирішити. І це, це дух лагідний, він не кричить, він не свариться. І п'ятій вірш, навчу беззаконних дорогам Твоїм, і грішні до тебе не Тобто Давид попросив Бога прощення, і потім він каже, що Він когось навчить. Він навчить беззаконних дорогам Твоїм. Тобто він, після того, як Бог його простив, він дає таку обіцянку, каже, що Боже, ти мене простив, і я навчу беззаконних, які не, не підтримують твій закон, не знають його, не роблять по ньому. Так, що зроблю, що вони повернуться до Тебе. Тобто, Давид він був король Ізраїля, і він знав, він мав владу. Він міг тих законних направити на правильний путь, правильний шлях. І він сказав, що він навчить їх дорогам Твоїм. І далі він просить, звільни мене від вини за кровополиття Боже. Боже, спасіння мого, язик мій нехай славить праведність Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповісять хвалу Тобі. Тобто тепер настосупна дія, яку він хоче робити, це хоче славити Бога. Каже, відкрий уста мої, тому що якщо він би говорив від себе, то це було б, слава Богу, хороше. А коли Бог би відкрив уста його, то вона була б ще кращою. «Бо жертви ти не прагнеш, я приніс би її, але всепалення ти не бажаєш. Жертва Богові – дух упокорений. Серцем упокореним і смиренним ти не знехтуєш Боже». Тобто він впевнений, що той, хто сміряється, упокоряє себе, ти, хто не гордиться, тим Бог не знає, хто й. бо написано, що Бог гордим противиться, а смирене дає благодать. Ущаслив Сіон Твоїм благословінням, збудуй мури для Єрусалима. Рюс... Тоді до вподоби будуть тобі жертви праведності, приношення та все всепалення тоді покладуть на вівтар твій тельців. Тобто він тут говорить, що Будуть до вподоби жертви праведності. Тобто, в старому заповіті ще жили по закону Моїсеєм, і за гріхи треба було давати жертву. І тут Давид показує, що якщо, якщо людина ще не просто не, не покаялася перед Богом, і вона свої гріхи ще не впросила ну, вибачення Бога, то ті жертви вони не до вподоби. Бо тут написано навпаки, що до вподоби будуть жертви праведності. Тобто, коли вона праведна, то її жертва вона йде перед Богом. І він, він чує ту жертву. Бо коли людина може зрішити і молиться до Бога не з покаянням, то Бог може не слухати цю митву, я так думаю. Тому що 에, треба, перше, щоб ми просили Бога вибачення, щоб ми так зробили. Тоді ця митва буде підніматися аж до неба, і Бог почує її. І, і також я вважаю, що потрібно Бога славити, тому що Він — великий Бог, чудовий Бог. Він нас в, в, в, знайшов в цьому світі, Він нас вибрав і дав нам можливість бути на цьому місці, дав нам всі шанси спастися, тому що він пішов у світ і з Христос померти наші гріхи, і таким чином ми отримуємо спасіння, і ми можемо бути в небі завжди з ним. І це бажаю вам всім, щоб ви мали з ним гарні відносини, щоб ви розуміли його голос, що він вам каже і щоб ви були з ним друзями, щоб ви щоб ви розуміли, як вам поступати, що вам вибирати і щоб Бог був з вами. А він буде став завжди. Амінь.